Iohannis pune presiune pe PSD, după protestele care au zguduit sistemul sanitar. Această chestiune trebuie rezolvată de guvern. Presubliniere din Teleclaus Iohannis a declarat miercuri cu privire la protestele unor angajați din sistemul sanitar, ce guvernul ar trebui să aibă o gândire unitară, sublinierea, i se rezolve această chestiune. Aici se vede ce nu există o gândire unitară la nivel de guvern sublinierea, este pecat. Ar trebui să se formeze una. Această chestiune trebuie rezolvat de guvern, nu poate fi aruncat în curte absolut nimnui. Legislacia este a sublinierea cum este. Sublinierea apare instabilitate, apare neclaritate subliniere toate acestea aduc la mii subliniere cer sociale care nu îmbuntecesc absolut deloc climatul social. Până la urmă, statul funcționează bine dacă există un climat social calm. Dacă toată lumea protestează, toată lumea schimb legi, toată lumea vrea să arate ce subliniere tine mai bine, rezultatul este un declin, a spus Iohannis, la Parlament, conform a Gerprez. Presubliniere Pre din tele Johannes a participat miercuri la sesiunea de deschidere a primului summit parlamentar al formatului București-Bălneaerți B9